يا من هو عزه وذلني كيف السبيل اله اله وصلك دلني واصلتني حتى ملكت حشاشتي رجعت من بعد الوصال جرتني العين يا مش بخيته بخيت علي يا اه روحي ما كان ولك بخيت بخيت صرت العيره بخيت بمضيفه وتيهيت النفس بيه <تصفيق> دنيا وحملتني هموم فوق هموم عيشين عيشت الحمال كرهت الجاح وليمشون فوق القاع الله أنا وحداني واللي وحداني بتعزها <تصفيق> اللي راح ما يرجع بعد يا قلبي بدل التاني <تصفيق> لك مثل يموت وينتهي للدنيا مير الثاني الطيبة والحب والوفا هذا الحكي كله اختفى افرح ولد طاح الاسد واحد يا بد هلي إليك. فرق الموسيقية يا غالي عباس ديوان من إليك. صانع النجوم عباس ديوان كل الحاضرين بغداد المشخاب وزلم المشخاب كل الحاضرين فطارنا وشرفونا 100 هلا كل الحاضرين دون استثناء للمعرس الغالي 100 هلا اخوي السند علاوي وين بغداد وزلمها بويهاااا شيء شكلي زين يلا اشكي حالي يا رما اسمعني كل رمش شيطاني عيد oh. الرباح Again, I'll be right أنا رفاحي بيها Time. اشتركوا نرجع سوا عندي شروط اربعة نريد ردت نرجع سوا عندي شروط اربعة اللي راح راح ومضى اللي راح شيعوضه لو ردت نرجع سوا عندي شروط اربعة اولا تبقى وفي. من عيني ما تختفي اولا تبقى من عيني ما تختفي من اللي انجرح بالغرام بي انت ما تشتفي من اللي انجرح بالغرام بي انت ما تشتفي لو طبختهن اذى تاخذ عيوني الم نو نو نو لو طبختهن اذى لك القبعة <تصفيق> ارفع لجنبهم ضا كشكول بويا ها من كشكول دوس <تصفيق> اس يعني يعني شركة الجام باسم زيودي عمي ليه زيودي وجامبو ياه لو حابتو محبح الوتيد جابات فيتو دم هدي مشكلتي ما عرف الجديد علم نمويا على الصدق مثل اليمين احتانت انتاز كل وقت البريد روح امزعت أم الولاد والدد تريد تدري <تصفيق> العب بالسليم ها كلشك روم روحك رطب الغير خلف بال الغيب الغيب الغيب الجنابي خيب خايف الشك جناح طيارة يا بويو حبيب ارد اسمع اخبارها هي جناح طيارة حبيب ارد اسمع أخبار أهل <متدأ للخ popular> <تسج> يعني في الغيب نحتار أهل الغيب نحتاره فينا فينا احنا نلعب حديدة فينا احنا نلعب حديدة فينا نلعب حديدة فينا يعني اخوي حيدر بجام نور ابو الدجاج بالضبط على الستيج أحلى التحيات لهم بو ها. ترجمة ويكش قلبه الغالي فرقة موسيقي عباس ديوان من نعلك بعد عباس ديوان من نعلك كل الحاضرين على راسي كل الحاضرين على راسي شرفونا المعرس بعد المعرس 100 هلا اهل المشخاب كل الحاضرين ها وين اهل المشخاب عمي مطلوبين هنا نائم ها اهل المشخاب عباس سيل على عباس ####غير_واضح... غبقانة نفر ون حتى لا دارك عيد, عيد Good! مهم. مهم العكاشة. أنا يتوجه. أي يا ابوي مع عنا مطلوب يمنا أين العكايشة يتوجه وينه عكايشة انزل عكايشة على الرماح ايضا مطلوب يا رماح يا علم اسمع بالكشكول قبل ما تكيت الك هاي ما عاش اللي يتحداني وبحيله يقول العكايشي عمر ما صرت الثاني دوم الاول كل الحاضرين اهل بغداد وزير بغداد فرق الموسيقية ومن إليك كل الحاضرين طاولة طاولة الحيانة والما واللي ما من العكايشي شو يقول معاشر يتحداني وبحيله يضايق ما صرت ثاني دوم يا وي يومي حركة القاني ابزع من يومي حركة القاني ابزع من جه لك مو بالقصة مو بالقصة تردنا اسمعوا*** ما بين منك جبال الشام نص مو عاد الجسم نصين نص الكم والاخر للحذيين موتي يا يا مدلل الشريف يا عمي وينك يا عباس الشريف توجه يا عايزك يا عايزك يا عباد يا عزك عباد من اجل في كراده اه حتى حتى ايه اس اس يا بي كل الالات تتوقف وينك يا حسنين العبايجي حسنين العبايجي يتوجه يلا شغل بين اسم حسنين العبايجي ها <تصفيق>